Ai dat în viața mea, în vară câțiva ani în urmă Nu am pres vreodată că vom fi împreună De mici copii ne știm, alături locuiam Să o să fii bărbatul meu de loc nu bănuiam dar a trecut mult timp și mai cerut de la mama Ce mândru ar fi fost dacă era și tata Sunt sigură de sus, mereu el mă vechează Tăticul meu iubit mă vezi, eu astăzi să mireasă Dar viața merge înainte ce s-ar întâmpla Mă bucur mult că ești alături scumpa mama mea Nu-ți face griji în mâinile lui, eu mă simt trecină Protejată, te iubesc nespus mi mică. Ador ochii, am ce privesc cu drag la mine Gropițe și pestrui, zândești doar pentru mine Când o să avem copii, să se mine cu tine Sunt cea mai fericită, ești totul pentru mine